Peminat Zolis, bertemu kembali dalam edisi terbaru Hijab Friday. Pada minggu ini, kami akan membawakan kepada anda satu tutorial tudung bawal yang ringkas dan pantas untuk dilakukan. Gaya tudung bawal ini juga sesuai untuk digayakan sama ada untuk anda tampil casual maupun elegant. Sila layari www.zolis.com untuk dapatkan outfit seperti ini. Mari kita mulakan tutorial pada minggu ini Gaya ini hanya memerlukan 3 pin Langkah pertama, lipatkan tudung anda kepada bentuk segitiga Selepas itu, letakkannya di atas kepala anda dan pastikan satu sisi lebih pendek dan satu sisi lebih panjang Selepas itu, pinkan tudung di kedua-dua sisi muka anda dengan menggunakan jarum peniti. Lepas itu, bawakan bahagian yang panjang ke sisi yang bertentangan dan pin di bahagian dalam di sisi muka anda. Dah sudah pun selesai. Sangat mudah dan pantas rugi jika anda tidak mencubanya di rumah. Kami pasti anda akan sukakan gaya ini. Jadi, pastikan anda kongsikan gaya ini dengan rakan-rakan anda yang lain. Tinggalkan komen anda di bawah, subscribe dan jumpa anda lagi pada minggu hadapan untuk satu lagi edisi Hijab Friday.